Jo, čau lidi, víte vás u dneska a no, v novýho videa a dneska si kouknem na Omegle, jestli někdo nebude za play a uvidíme, počkej, co mám dát do píči, a dneska se budem koukat na Omegle, kdo nebo někdo mě možná zna, možná Eu, eu é, Tchau. Seja youtuber? Tchau. Tchau. Čau oh, fuck. Hmm. Tak jo vole to jsou nějaký píčusové ale nezvědaj to Takže co se dáme slovensko Slovensko. Slovensko. No co, co je No co, Co je volá? Chceš být na videu? Čus. Čau Čau Jak se máš? Já držkot, Aha Jsi youtuber? Já jsem youtuber <laughs> Nevadíš youtuber veď? Já jsem youtuber Jo jak se to jmenuješ? Gamer Ha ha ha, dobrý vtip Já jsem zase syrakary hej Hej, <laughs> Ne, já se stranu Já, já dám Gamer Pat. a Jo? changer chang chang teď Vidíš, tady mám se sluchátka, kakrýek, jo? <laughs> no tak Tak jo! <laughs> Tak jo, pokud jsi fakt gamer, no. tak ta jdi na Karma klukol a napiš do uh, Karma Klukoł můj kanál. Aha. <laughs> no a co je to? No asi, tam máš hnedka první video a tam něco napiš. A uvidíme seš Ale jako já jsem gamer, jako že, jako že gamer, jako že hry jako gamer já. jako povolám. Jako gamer, jako že hra chápeš? Jo jako že takhle to myslím, že myslím, že gamer jako gamer. Takže gamer. No já jsem jako gamer v hra jako gamer na tak jsem gamer. <laughs> jo, okay. Tak jo, řekni. Co Co? Co? Co jsi ty? Co? Já jsem normální, já jsem hacker. Aha, přece je hovno. A tak aspoň to první písme, jsem trefil. Jako hacker je hovno, co je to robí. Jsou nějak sranduna. Ola, nesu žádný hovno! Teď ty máš pláze, vole, že přes tohle chvíl neuvidíš. Máš pláze, vole, že když tu rozdokolo neuvidíš, vole, na cestu. No jo. Jo. To jo. Tak jo. A jak je natočíš, co hrajíš jako za hry? Hraj? Já hraju za... Uh, Fortnite hraju, okay. Roblox hraju, <tip> Fodbal hraju. Jo, a OK a nějaký my PlayStation nebole? Jo. My já, my já, my my já hraju skoro všechny hry, volá. Jo. Já hraju skoro všechny hry. A konec, vůbec jenom například v jedničku. Já, já se zapomněl zavřít v led dveře a hnedka mě zabila Čika. Čika. Můj jméno je Čača. Čača, Čača, Čača. Hnedka mi budu dát rampé. Haha, Já jsem Jo? My name is Burbur. Burbur, Burbur, Burbur, Burbur. A taf. <tíž> že máš online jídku. Co... Yes. A jsi co? Je to taky. Čau. Natáči. Mám něma neukážuji. Já jsem špila. Já jsem na YouTube, jo? Já natáčím na YouTube, tak ticho. <tíž> <tíž> <tíž> Čau Čau Čau No jak jsme máte? Čau Nevadí že ne, báte ne, na YouTube ne, veď Načem? Na YouTube Na YouTube Ne Jo Dej na YouTube Karma kulkou Karma kulkou Čau Čau Dej tam rovnou odběr jo máš odběr díky jo proč na tom YouTube je to že proč slevná jo díky jsme dětá jo čau haha <laughs> Boris, si děláš sradu vole nebo co? Ukaž Já ksicht, budeš na, YouTube, a. budeš na YouTube vole Budeš na YouTube, ukaž ksicht Na YouTube budu Já, Já všichni všechny Poslouchejte, Doutra dočitý duka, a vole jsme <laughs> do... <What the> fuck? Ciao. <laughs> Nevadíš obržnout YouTube bavit. Se obržnou YouTube bavit. Měřím No čuš? Osteak. Osteak. Víte, jak vypadá? Jo. Ček si to ty svého naděje. Jo už vím, jak vypadá. Pomeranč. Jo. A jak to, tam stavil, jak to tam stavil, ten pomeranč tam. ten. No. Pomerajč. No. No. No. No. No. No. Čau. Poždy, početane jsou ty kydi, ty vole. Mále, mále, mále, Ty chod jako natáčíš. Jo? Tady to máš? <laughs> Dík, Spiderman, ty vole! Jo, já čím Spiderman. Sundej ten, vole. Budeš na YouTube, budeš slavnej. Jo? Ne. Tak jo, aspoň dej odběr, jo? Tady máš kanál. Dej odběr. Jo, je já mentíto. Jelaj. Ket Get some A right. yeah. Ciao. Ai, já už vím, proč jsi na tom. Vole! <laughs> <laughs> Kára to vivažu. Době, půj. Kamu zase dej to máš. Vidíš? Protože natáčím. Zacítarci kokoti! Neběl! <laughs> Nenno nebe. Ne, ne, ne, ne. Já mám. Mám španělsko. Já nemím španělský vole, tak jdám Česko vole. Česko jsem. Čau. Čau. Čus. Co? Čus. Zebráš od blčka. <laughs> <laughs> Budeš na YouTube, budete na YouTube nebavit? Jo. Jo, my chodíme na YouTube. Jo, tak tam dej like. Odvětr máš kanál, jo. A v celu jsem ti... Těho... Dobré, a dej mi tak, že mám ti oh, tam. Uh, tak jo Tak jo, dejte tam odběr, jo. A zatím no? čau. Čau. No, <laughs> no, Čus. Se vám roti přepojím. No, anglicky. Čau. Kam Co się? Já jsem vám přepul. No, jsem A ten Víš, kdo to byl? Kdo? <laughs> no, to byl taky. SEPO! Já jsem přepl na kaši asi kokot! na kaši. To co za dětka? na, kaši. na kaši. Čau! Čau! Navadí, že budete na Navadí, YouTube věc, a víč? A tam, dáte tam odvěr? Kterou máte? Não. Tchau. Cámos, eu sou Estava assim. Tu é? Tchau. Sou youtuber. Eu sei youtuber. Eu, acho que sei Emanuês. Zase no, tečil bych ho za kidel, čůř? Sakra, mluvíš? no, tohle je já vem. Byl. To byl dalo. To bylo dalo. Kam? To budeš sihání jako koko! Pane požadat Proč jsem dáváš holku? Počkej, to je holka. Jsem kluk. A... Má no, lepší se půcím. Proč na jsou hokej? Tak co tam chmít kluce? Jo. Co to jde? Čus hey, Chlope, čau Jsi youtuber? Já jsem youtuber, no? jo? Jo? Jo? Řek, řekni kanál Chci odběr Kanál? Jo? Tady máš můj A budeš na, na YouTube, jo? Karma kluk kol Kol? Ukáž? Počkej, tak já si budu na YouTube, tak Chtěl bych za něco zarepovat, můžu? Jo? Tak čekej, teda nejako zarepovat, zaspívat spíš Uh, čeky, Ne, poslouchej. Mami, nevím, co si počít mám. z zokrát, tam stojí sám. o tom, že oči jen pro mě má. Tři hodině psaní posílá. Na koho, že se to uzmívá? Já to nejsem, o se jednou sám. Proč se jí líbí právě on? Oh. jeho srdce to. No stačí už, je to moc oh. dobrý. Oh. Ty oh. pično. Dej tam radši, dej tam odběr a like, čau. Jaj, nějaká truka. Ty koko. kokko. Kama je kolk. Kolk? Pošto mají všechny kolk. Kolk. Kolk. kolk. Kama chce nenározit na Muna? Čus. No vě. Jermon, můžu to střežit že. žel. Dobrý. Ještě to rychlí. Nechci ho okay. jo chci jen kluci. On se moje. Jak se moje? je? Bordo, CZ. Vita. V? To není Vita. Není Vita bola. Rita. Tak dej holky a tam sprou jenom kluci. Hmm. Česk. Englaš. Slovinsko to je co? To je úplně stejný veď? No. Ne. It's... Come English Nice. Come Nice Kamu, já to přepín. přepínat. Tomas to sekl. Jau. Ty. Já popravdě nevím, co má dávat, ty volání mluvit se mnou nechtějí. Karma, já jsem tam to, jak zpívá. To bylo prdel. Zase oni, hej. Prr. Vtav. Já jsem... Proč všichni... Ty vlhlává je gananá na stále! Do <laughs> <laughs> What the fuck? To byl No he. Hejlo, hejlo. Ty. Nie Proč mě jako. Tamu.